Alert, Eful ul SRI s-a cerut la audieri în Parlament, este de acord cu desecretizarea protocoalelor. Presubliniere din telecomisiei de control al activității SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni. Ce directorul SRI, Eduard Helwig, l-a informat ce dore sublinierete de se desecretizeze protocolul se.re.i.na, iar înainte de a face acest lucru a cerut o întâlnire cu membrii comisiei. Am avut astăzi o discuție cu directorul SRI. Domnul Eduard Helovic, domnia sa m-a sunat sublinierei, mi-a spus ce în îi exprim toată disponibilitatea ca, în perioada imediat următoare, se purcea de la desecretizarea acelui protocol dintre SREI sublinierei, parchetul de la lângă înalta curte de casacie sublinierei, justiție. I-a exprimat dorința de a ne vedea la comisie înainte de a-l desecretiza sublinierea I pentru a discuta diferite aspecte ce țin de anumite mecanisme interne ale SRI. Sunt elemente pe care dorim să le discut mesublinierea după aceea din partea SRI există toată această disponibilitate, a declarat Claudiu Manda. Întrebat când ar putea veni Eduard Helvig în faca Comisiei serei, Manda a afirmat, cred ce cel mai devreme ar putea să fie vineri, probabil cel mai târziu marți, având în vedere ce luni este, din câte sublinie rătiu, ziua de bilanț al serei. Manda a spus și a mai purtat discuții cu directorul SREI referitor la aceste protocoale. Am mai avut discuții despre acest subiect. Astăzi m-a anuncat despre această dorinca domniei sale. Niciodată când am vorbit nu a spus ce ar trebui neapărat să rămân într-o zonă secretă. Mai ales ce vorbim despre un protocol denuncat la inițiativa SRI sublinierea de ce actualul director al SRI, a afirmat acesta. De asemenea, presublinerea Iere din Comisiei SREI a spus ce Eduard Helvigar urma să fie audiat înainte de Traian Besescu, Liviu Dragnea sub a doua audiere a lui Florian Coldea. Probabil ce da. Având în vedere ce a fost această discuție cu domnia sa, e clar ce subliniere noi in intențiune să ne vedem. Nu subliniere tiu dacă o să ne vedem la comisie sau la serviciu, pentru ce este o zonă securizată pe care ne o dorim ca să discutăm aceste aspecte", a spus Manda.